السّلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کک اینڈ بیک وتھ سبا رمضان سیریز کے ایک اور نیو ویڈیو وائٹ کریم سوس یا وائٹ سوس کے ساتھ حاضر ہوں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو پین میں 3 ٹیبل سپون بٹر لیں گے اس کو اچھے سے میلٹ کریں گے اور 1 ٹیبل سپون آئل اس کے ساتھ ایڈ کریں گے آئل اس لیے ایڈ کرنا ہوگا ہمیں تاکہ جو ہمارا بٹر ہے وہ جل نہ جائے اس کے بعد ہم جو میدا ہے وہ ایڈ کریں گے آلموسٹ ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ تک بھونیں گے جب تک کہ میدے کی اچھی سی خوشبو نہ آ جائے بھوننے کی اس کے بعد میں اس میں ملک ایڈ کروں گی ٹو اینڈ ہاف کپ آلموسٹ میں اس میں ملک ایڈ کیا اور تھوڑا تھوڑا ملک ایڈ کریں گے تاکہ اس میں لمس نہ بن جائیں اور اس کو ساتھ ساتھ آپ اسپیچولا ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ کر سکتے ہو یہ آپ کے پاس کوئی بھی چمچ ہے تو اس سے اچھی طرح آپ مکس کرتے جائیں یہ میں نے سارا ملک یہاں پہ ایڈ کر دیا اس کے بعد اب میں ایڈ کروں گی اس میں کریم ون ٹیبل ہیوی کریم میں گی اور اس کے ساتھ ہی میں پیزا چیز اس میں 3 ٹیبل سپون ایڈ کر دوں گی آپ موز اینڈ چیڈر دونوں کو مکس کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پیزا چیز جو ہے وہ دونوں کا مکسر ہوتی ہے تو وہ یوز کرنا زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد میں اس کو اچھے سے پکاؤں گی اور اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کروں گی اور بلیک پیپر جو ہے کالی مرچ وہ میں ون ٹی سپون ایڈ کروں گی اس میں इसका ये गाढ़ा सा मिक्सर जो है वो रेडी हो गया है आप ये सॉस पास्ता सैंडविचेस एंड ब्रेड वगैरह में यूज कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग